Já doma hodně často vysávám, vynáším odpadky, sekám trávu a umývám koupelnu, záchod a takové věci. Uklízíme většinou v sobotu. Tak jednou, dvakrát do ruka. <laughs> Být uklízíme jednou, dvakrát do ruka. <laughs> ne, tak uh, uklízíme většinou tak jednou týdně, jaký je větší, větší. Takový ten běžný úklid. Tak jednou týdně luxujeme doma, utírám práh jednou týdně, nádobí každý den, myčku samozřejmě, takže dávat věci do myčky, třeba jednou za dva dny pouštět myčku, uklidit, uklidit nádobí z myčky, tak nějak, asi, asi, asi, asi tak nějak, to je všechno. No. Občas umíme okna, Přeště děláme takového specifického. My toho moc neděláme. My, snažíme... my, my, my máme malý byt, tak nemáme tolik domácích prací. Je to výhoda, že je to rychle uklizený. <laughs>